No niin, eli siinä olisi uudet vastamallatut, vanteet ja uudet renkaat siinä päällä. Nää nyt täällä odottaa varastossa sen aikaa, kunnes auto on valmiina. Ei viittain laittaa keskineräiseen autoon, ettei tule mitään jälkiä heti. Ja napsitaan nyt näihin nämä keskiökuvit kiinni, noihin kun saisi vähän uutta tarroja. Osa niistä on vähän kulunut pois.